Центральний стадіон. У команди муніципального футбольного клубу Миколаїв контрольне тренування перед матчем з Одеським Чорноморцем, який відбудеться у п'ятницю 7 травня. Тренери та гравці обіцяють цікавий південне дербі, адже обидві команди серед лідерів першої ліги, і жодна не збирається поступатися. Гравці Миколаївського клубу налаштовані на перемогу. хороший колектив, хороша Тут чудовий колектив, команда, тренер. Все влаштовує. Постараємося виграти, потішити вболівальників. Ми любимо грати у такий силовий футбол. Більше на контратаках, персингувати команду. У нас це виходить непогано. І зараз те, що ми на вершині турнірної таблиці це все наша заслуга та тренера. Моя рідна команда, я там пройду. моя рідна команда. Я там програв довгий час своєї кар'єри чотири або п'ять років. І для мене це, як для футболіста, був би важливий матч проти своєї колишньої команди. Для більшості гравців у команді мотивація це шанс зачепитися за прем'єр-лігу. І ми будемо йти до цього. У Миколаєва та Чорноморця багата історія матчів, каже помічник головного тренера корабелів Дмитро Назаренко. У 2019 та 2020-му миколаївці обіграли одеситів з рахунком 1-0. Дмитро Назаренко два роки був гравцем корабелів, а останні півтора роки тренує та ділиться досвідом з новим поколінням футболістів. «Дербі – це завжди цікаво. І користуючись нагодою, хочу закликати вболівальників прийти підтримати команду. Ми за ними дуже сумували. Стараємося більше підпускати молодих гравців, щоб вони набиралися досвіду зі старшими товаришами, більш досвідченими. З другої команди інколи підключаємо гравців. До червня миколаївців чекають 6 домашніх матчів. Нарешті вболівальники побачать гру не в онлайн режимі на сайті, а на трибунах, говорить директорка клубу Марина Гришина. До сторічного ювілею організували акцію Квитки за 1 гривню. «Вирішили зробити такий подарунок нашим щоб ми могли відсвяткувати 100-річчя нашого футбольного клубу акція «1 гривня за квіток». Чому все ж таки вирішили 1 гривню? Тому що заповнити всі місця на стадіоні ми не можемо, так як дозволено лише 50% місць для контролю кількості людей». Придбати квитки можна лише онлайн. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.